Οι θλιβερές εικόνες βίας που είδαμε όλοι απόψε στην Αθήνα πρέπει να είναι οι τελευταίες. Και η ζωή ενός συμπολίτη μα, του νεαρού αστομικού που κινδύνευσε, να μας αφυπνήσει. Αυτές οι στιγμές πρέπει να επικρατήσει από όλου αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Και απευθύνομαι ειδικά τους νέους μας, που είναι προορισμένοι να δημιουργούν, όχι να καταστρέφουν. Η τυφλή οργή δεν οδηγεί πουθενά. Δυστυχώ κάποιοι αγνόησαν τις προειδοποίησεις μας. Και σε όσους επιχειρούν να σπείρουν το μίσος και το διχασμό στην κοινωνία για να καλύψουν το δικό τους αδιέξοδο, όπως έκαναν και στο παρελθόν, απαντώ το εξής. Το βράδυ των εκλογών της 7ης Ιουλίου του 2019 τόνισα ότι είμαι εδώ για να εγγυηθώ την ενότητα, την ασφάλεια και την ευημερία όλων των Ελλήνων. Αυτό επαναλαμβάνω και τώρα. Δεν θα επιτρέψω σε κανένα να μας διχάσει δεν θα αφήσουμε κανέναν να μας γυρίσει πίσω.